Tragedie în familia fostului Efal Poliei Române, fratele lui Bogdan Despescu s-a sinucis. Eveniment tragic în familia lui Bogdan Despescu, fostul Efal Poliei Române. Fratele acestui a s-a spânzurat, acesta fiind gesit fere suflare de cetre soi a lui, în locuința sa din Nehoiu, Buzu. Florin Despescu, 47 de ani, s-a sinucis în noaptea de sunte spre duminică, dar informaia a fost făcut publică abia luni seara, în antena 3. Conform unor informații, bărbatul suferea o depresie severă. În seara respectiv, acesta ar fi avut o discuție cu soia, iar apoi i-a spus ce merge să doarmă. După un timp, soia l-a gesit feresuflare. Polii i-au întocmit dosar penal în cazul morii lui fostului Efal Poliei română care nu a lezat niciun bilet de adio pentru A. Explica gestul local. El a lucrat până în urmă cu câteva luni la polia local Buzu, de unde a demisionat pentru a se angaja mai aproape de casă. Florina era unul dintre cei patru frai ai lui Bogdan Despescu.